صنع الملك عشاء عرسي لابني قلت في نفسي الا غبطه عروسي المدعو بوناداه الى حاله فاتى الي من يدعوني الى حفله صنع الملك عشاء عبد قلت في نفسي يا لغطة عروسي هل ندعوه نذح كل في لحاله فأتى إلي من يدعوني كيف اذهب والاثام غطتني تراب كيف وسكين الاهواء مزق لي الثياب قال لي لا تهمني من كل قلب اطمئني قال لي لا من كل قلبك لتماهني سيدي خلعاتي بالمجد وضع من شفا يوصل الأقذار في جرم العمال جرحك شفا سيدي خلع ثيابه ديوى وضع من شفا يغسل الاقذار فيه جرحك شفا مسحة الميرون تلبسك ثيابه تستحق الآن ان في أمام مسحه الميرون تلبس كيف تستحق الان ان في امام رفع العريف ثل برق عامل فوق وجه فرايت عين عينيه وجها لوجه رفع العكس ثل برقعه من فرايت عيني وجها لوجه اطعامني السيد خبز الحياه عشا حرصين اسقاني خمرا ممزوجا بما دمعه أطعمني السيد خبز الحياة عشاء عرسه أسقاني خمرا ممزوجا بما دمعه سر عظيم غفر للخطايا فاتحاً قلبي لاستقبال العطايا سر عظيم منغفر للخطايا فاتحاً قلبي لاستقبال العطايا لا لن أعود فارق الطرق ماضي المألوف يغسل لي ثيابي كلما التسخب دم الخروف لا لن اعود لمفر طرق ماضي المألوف وسيغسل لي ثيابي كلما التسخب دم الخروف أجلسني ابن الملك عند اليوم تجبر قد وضع على جبي أجلسني ابن الملك عند اليوم تجبر قد وضع علاجة. على جنب. ألا إلهي بمهر غال اقتنيت كلكي لي صرتي بدمي افتدى. ألا إلهي بمهر غال اقتنيت كلكي لي صرتي بدمي افتدى. وجملتي جدا فاصلحتي لمن وجملتي جدا فاصلحتي لمن صنع الملك عشاء عرس يا دهشتي صرت عروق ساتبني صنع الملك صنع الملك عشاء عرسي لبني يا غلطتي صرت وعروسات ابني صنع الملك عشاء عرسي لبني قلت في نفسي يا لغبطه عروسي المدعو بوناداه الى حاله فاتى الي من يدعوني الى حفله صنع الملك عشاء عرس لابنه قلت في نفسي: يا لغطة عروسي هل ندعو نادح؟ قلت إلى حالي فأتى إلي من يدعوني كيف أذهب والأثام؟ خططني تراب كيف وسكين الاهواء مزقني الثياب قال لي لا تهني من كل قلبك اطمئن قال لي لا تهني من كل قلبك اطمئني سيدي خلعت يا وضع ووضع من شفا يغسل الاقذار في جرن العماد جرحك شفا سيدي خلعت يا يغسل الاقذار في جرحك شفا مسحة الميرون تلبسك ثيابه تستحق الآن أن تقف أمامك مسحه الميرون تلبس كيف تستحق الاناه ان تقف امام رفع العري ثلج ارقع من فوق وجه فرايت عينيه وجها لوجهي رفع العري البرق فرأيت عيني وجهاً لوك أطعامني السيد قوز الحياة عشاء حرصين أسقاني خمراً ممزوجاً بما دم عهدي اطعمني السيد خبز الحياه عشر عرسه اسقاني خمرا ممزوجا بما دمعت سر عظيم غفر للخطايا فاتحا قلبي لاستقبال العطايا سر عظيم منغخر للخطايا فاتحا قلبي لاستقبال العطايا لا لن أعود فارق الطرق ماضي المألوف يغسل لي ثيابي كلما اتسخت دم الخروف لا لن اعود لمفه طرق ماضي المألوف وسيغسل لي ثيابي كلما اتسخت دم الخروف اجلسني ابن الملك عند ليم تجبر قد وضع على جبيل اجلسني ابن الملك عند ليم تجبر قد وضع علاجة. على جنب. ألا إلهي بمهر غال اقتنيت كلكي ليل صرتي بدمي افتدى. ألا إلهي بمهر غال اقتنيت كلكي ليل صرتي بدمي افتدى. وَجَمُلْتِي جدا فَصَلُحْتِي لِمَنْ وَجَمُلْتِي جداً فَصَلُحْتِي لِمَنْ صَنَعَ الْمَلِكَ عَشَاءُ الْسِمْ لِبنِهِ يَا بَهْشَتِي صِرْتُ عَرُو سات ابني صنع الملك عشاء عرسك ابني يا غلطتي صرتوا سات ابني